السلام عليكم أه ان شاء الله بغيت نشرح لكم واحد السيت يوغوف هذا أه السيت هو عباره عن شركه كتجمع معلومات من العالم العربي أه يعني معلومات على يعني الطريقه ديال العيش كيفاش الناس كيعيشوا من جميع النواحي يعني القدره الشرائيه أه بزاف بزاف ديال المعلومات كيجمعوهم على العالم العربي يعني كمثال كيبقاو يسولوك على شحال عندكم تلفازه في الدار شحال من مره مشيتي في الطائره شحال من مره مشيتي لاوطيل 5 ايطوار شحال يعني اسئله بحال هكا كيجمعوا معلومات على الشعوب العربيه يسولوا في اشياء سياسيه الميولات ديالك مثلا واش انت مع هذا الشيء اللي كاين احداث الربيع العربي وغيرها من الاسئله يعني داك شيء غير جمع المعلومات كما كتعرفوا لي سيرفي كيجمعوا المعلومات المقابل انت كدير هذه المعلومات كيعطوك واحد النقاط اللي تقدر تحولوهم فلوس كما كتلاحظوا انا عندي 6725 بوين هما دايرين 5000 بوين ملي توصل 5000 يعطيوك 50 دولار غادي يصيفطوه طوالك كما دايرين هما على حساب الدوله يعني على حساب تكسرافات لي عندنا في المغرب. مثلا حنا في المغرب يعني على حساب شنو عندنا في المغرب غادي يصيفطوا لك اذا غادي نشوفوا هنايا ندخل الحساب ديالي كما كتلاحظوا هنايا داير لك النشاطات يعني هنا جميع النشاطات ديالي اللي درت هادو اللي عليهم هاد بالحمر يعني راهم كاملين يعني هادو اللي سيرفي اللي كملت يعني انا هنا ما عنديش سيرفي جديد مكمل كل شيء الاستطلاعات المتوفره هذه الا كان شي سيرفي جديد مثلا ما درتيهش يعني كديروا كت... هنا الا ما دخلتيش السيتسي راه كيصيفط لك ايميل فيه راه عندك واحد السورفي جديد يعني كتذكير صافي <تصفيق> هنا الاستطلاعات المتممه يعني اللي ديجا هما هادو كما قلت الهضره كيبانوا نفس الشكل هنا الاستردادات هاد الاستردادات يعني بلونغلي كيجي لهم ريدي يعني ملي كتجمع النقط كيولي عندك الحق انك تجبد الفلوس ديالك كتمشي لهنايا بحال دابا انا عندي الحق لانني جمعت لانني ديپاسي 5000 بون نمشي للاسترداد غنوريكم كيفاش اه كيما كتلاحظ هي 50 دولار 5000 بون هاي استبدال 5000 نقطه مقابل 50 دولار في خلال شهر من تاريخ قيامك بطلب السردات سوف سوف نصدر حواله ماليه باسمك يعني من بعد ما ساليت 5000 بوين غادي يصيفطوا لي 50 دولار انا لحد الان مازال ما صيفطتهاش مازال ما درتش السردات أه ان شاء الله الا مني غادي نصيفطها مني توصلني غندير صوره يعني كاتبات لي للدفع ان شاء الله وفي الفيديو ان شاء الله سوف اللي بغيت تسجل في الموقع نتمنى انه يفيدكم وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله